Jsme nasi Palermo. Vidíš to tam, Peto? a Lukison. Palermo. Palermo. Dneska ráno, časně ráno jsme dorazili do Palerma. Rozkoukáváme se tady, ubytovali jsme se, nasáváme tu místní atmosféru, která je bomba. Atmosféru Palerma nám trochu přiblížila už i Barcelona svojí rozlučkovou situací, kdy jsme v ranním metru potkali pár typů, který si vyřizovali nějaký účty, vytáhli na sebe nože, no bylo to docela ostrý. Ale přežili jsme to ve zdraví a můžeme jít dál. Takže, Sicílie. Máme za sebou první noc v Palermu. Byla taková rize italská, pořád na sebe křičily italky z balkonu a tak, ale nakonec jsme našli chvilku, když jsme mohli usnout a bylo to fajn. No a dneska máme naplánovaný výlet kolem Palerma, respektive tam takovou procházku po různých památkách, tak jsem na to zvědavá. Stojíme u fontány Pretoria. Týhle fontány v Palermu říkají nestydatá fontána. Víte proč? Právě jsme vyšli z místního tržiště, byl to mm -hmm. intenzivní zážitek. Ty trhovci na sebe křičeli jeden na druhýho. Byl to rozdíl oproti českým trhům a našim babičkám. Máte úplně jinou energii, navíc se tam mísí všechny ty krásné vůně, čerstvého ovoce, ryb, masa. Dělají tam i nějaký smažený dobroty, ty jsme neochutnali, protože jsme se zašli na espresso. A ty se mě chceli, nech se potěli jí nevatat! na Oh, no, si nem! Oh! A jen tak pro zajímavost tady musím ukázat, jak vypadá v itáli kafe. V Itálii se dáš takhle espresso, přijdeš, zamýcháš, vysaješ a jdeš dál. Dneska jsme měli plán jet do městečka Corleone. Ale protože je neděle, žádný autobusy nezdějí. Takže jsme museli vymyslet náhradní plán. A vylezli jsme na kopec. Monte Pellegrino. Tak, když jsme asi milionkrát oběhli hlavní nádrž a konečně jsme našli místo, kde se prodávají lístky do Corleona zpátky. Tak nám řekli, jo, super, ale dneska autobusy nejezdějí, je neděle, přijďte zítra. první bus jde 7, pak 8.15 a tak dále. Dneska jsme tam přišli a problém, bus tady odsaď nejezdí, takže nás posále někam jinam. zase neuměli ani slovo anglicky, ale vypadá to, že jsme už dokázali koupit lístky a že snad i body jde. Fuck uh off. -huh. Tak jsme v Corleone a byli jsme na děsně zajímavé přednášce prohlídce Cidma Corleone. Vlastně ukazovali nám tam fotky, říkali nám o tom, jak vznikla mafie tady na Sicílii obecně, jaký byl ten průběh, jak to vypadá třeba i dneska, protože ta mafie tady pořád je. A vlastně jejich cílem je o tom mluvit, chtějí, aby se to prostě lidi dozvěděli, že tady ten problém tady byl a jak to tady vypadalo. Bylo to fakt děsně zajímavé. Takže Pefu a jsou doporučujou. Okay. Národně jsme si užili den v Korleone, bylo to opravdu takový autentický fakt. Z toho běhá mraz po zádech, když ti vyprávějí lidi, kteří vyrůstali a žili v Korleone a říkají ti o tom, že ta mafie opravdu ještě pořád je, že občas se nějaký člověk ztratí a ukazují ti ty, ty fotky a vysvětlou ti symboly mafie. Takže to doporučujeme všem. Jestli budete někdy mít cestu na Sicílii, tak určitě to Korleone je dobrý vidět, už jenom kvůli tomu, že prostě kmotr. <laughs> no a včera jsme si udělali odpočinkový den, zajeli jsme do nedalekého Mondela, kde nás překvapila úplně úžasná pláž, fakt jemňoukej písek, nádherný průzračný moře, bylo tam teda hodně daleko mělko, ale jinak úplně super i jsme se tam docela dobře a levně najedli, takže taky doporučujeme, je to zhruba 40 minut autobusem tady z Palerma. Okay. Dneska večer se zase přemysťujeme, čeká nás poslední zastávka našeho Eurotripu a tou je Řím.